میلیون دلار میشه دیگه فکر کنم با یه میلیون دلار نمیدونم یه جزیره دوبر تو اقییانوس رو آرام تاکسی خور همچین چیزی بهمون میدن دیگه نمیدن خب اینکه مزاح بود بیشتر میخواستم این هیجانانه رو درتون ایجاد بکنم که وقتی رسید به 55ین 5.61 نقطه ای که من دستم بعد رو ماشه باشه به قول بچه های بوس آماده تخلیه باشن یه موقع هستش که من اینقدر آدم دلگونده ایم که میگم آقا بذار باقیه شو باقیه بخورم نوش جونش این سفره برای همه این همون MBTI لعنتی که بهتون میگم که حتما حتما برید رو بزنید بیایم پایین دوباره برسیم اینجا ببینید من این نمودار رو آوردم اینجا نگاه کنیم یه نقطه اینجا به پایین اومده یه نقطه اینجا به پایین اومده و همونطور که میبینید اینجا هم هست یه چیزی هستش که تو همه اینا تاچ شده برگشته مخصوصا بین 2018 این وره صفه و تا 2020 که نگاه کنید قشم اومده تاچ کرده برگشته وقتی که روی مثلا اینجا که وایسم 7 و 8 دارست روی اینجا وایسم 6 و 7 و 8 میده 6 و 97 7 و 14 یا اینجا 7 و 2 چه بخشی؟ سه پوینت زیرو پوینت، سه رو داره به من نشون میده MVAV ریشیوش و این نشون میده که اگر رسید به این عددها من با دل دلا میتونم بخرم برگردیم بالا این بین سال 2018 تا 2020 پس تاریخ جدیده بریم بالا ببینم اینجا چند بوده؟ 3692 این دسامبر دو هزار و هیجا سه هزار رسیده به یه عدد بالای اینجا چنده؟ به دو و شیش و ریخته سال اول ما فرتا که گفتی که چهار یا چهار تا هشت باید حواستم دستم رو ماشه باشه این چه دو شد دو هم بازم تکرار کنیم با یه ابزار بهش نگاه نمی کنیم پس یه حالت استنستان اینجا پیدا کردیم پس من یه ابزار داشتم گفتم اعتمال داره بریزه برعکسش هم هست و بیایم اینجا رو نگاه کنیم از دوشیش اگر میخواستیم بذاریم اینجا هم رفته بالا ببینیم اگر از اینجا در نظر بگیریم از قیمت دوزار و تا رسیده به 19 ,000. پس یه فاکتوره از این هم هست این دیتا خب لایش خیلی گیره معجنی به ما نمیدن ولی روی اینکه که همین داریم با هم نگاه میکنیم الان رو دو هسته هفته دو و 288 و, و, و قیمت یه ذره نزول کرده احتمالاً به این میانگین 200 روزه به متوسط میانگین 200 روزه بعد نزدیک شه یا مثلا یه مقا قیمت شاید بتونه اوج کنه اما یه فاکتوری دیگه این مهمی وجود داره به نام اینکه من در ته یعنی گزارش امروز داشتم نگاه میکردم حجم فروشی که تا الان انجام شده توی بیتکوین بی سابقه بوده از سمت ماینرها و اتفاق جالبی که افتاده پول پشت داستان اومده و هر هرچی که عرض شده بلعیده شده پیپال نمونه اولش مطمئن باشید همین الان ویزا کارت این پلتفرم آماده بکنه همین الان این کارو انجام بده حجم قابل توجهی هم خرید میشه با ویزا کارت و پس این 288 بخ... هشتی هشت که اینجا دیدیم میتونه سیگنال خروجی نباشه بلکه یک سیگنال نفس عمیق کشیدن تکه دادن به پشتی و یه لیوان آب پردنه. تا اینکه رالی بعدی شروع شه چند دقیقه مونده کلاس تموم شده میخوام یه تنبوی جد کنم پیش بینیتون فکر می تا آخر سال چندو بزنه بیت میتونه چندو بزنه چندو ببینه هات هزار تا هزار تا هزار تا هزار تا میتونه از کمر 50 رد چه. احتمالش هست در نظر داشته باشیم یه اتفاق دیگه هم داره میفته عید چینی هاست حالا نه عید چینی ها باید همین روزا شروع شه دیگه اگر اشتباه نکنم توف بهمن ما 12 همه 20 توی این تایم هست عیل چینی ها تأثیر داره این همون بیهیو فایننس هست این همون الگوهای تکرار شونده است یه وبسایت دیگه ای داریم تریدینگ ویو اینو خب ما قبلا دیدیم بارها هم صحبت کردیم اینو می نگیسم 23 بهمن فکر میکنیم من دقیقش نمیدام فکر ما همین یه هفته کمتر فرصت داریم وبسایت تریدینگ ویو رو من خواهشم اینه که دوستان ببینن هم راحت با نام کاربری جیمیلتونم میتونید وارد چین کلی امکانات داره یه مرور بکنین من یه ویدیو هم در مورد این تو یوتیوب هم گذاشتم اما با این ما کار داریم این سری باید تخصصی بریم سراغش بریم سراغ آدم به درد بخورا پس تقاضا میکنم برای جلسه آینده که روز شنبه هست حتما دوستان تریدینگ ویو رو ببینن اون گروهو تشکیل بدن من اضافه بکنم توی اون گروه من یه سری ویدیو براتون تو یه سری هم مقاله و اینو میذارم که ببینید تأثیر عید چینی ها این تأثیر عید ایوینی آقا میریم اشقاها تأثیل همه چی و به خاطر اینکه بریم تأثیلات دیگه دیدین که ملت آخر سال میشه همه میدونم پولاشونو رو کنن این عادت اون برای من این ساعتی که تأثیل میشه چه تأثیری داره به خاطر اینکه پولش نمیخوان نقد از حال مالیش رو ببنده، عملاً همین میخوان شبکه جیبش اون پرپول باشه، میخوان یه برنامه تفریحی داشته باشن. هم همینه. این هم شروع کردن شناسایی سود کردن. یعنی احتمال اینکه یه عرضه خوبی بیاد تو بازار هست، شاید این کمک بکنه که تو اون تایم ویزاش این قابلیتش رو فعال بکنه، حجم قابل توجه هم استقبال ازش بشه، هم حجمش قابل توجه تو بازار جمع آسرو سید 10 تا 10 می مالزیوم پرایس 15 می دراپ میکنه دراپ داون میکنه آستروسید گفت جالبه تا 15 درصد میاد خاین شماره سرگروه خب این شماره ها رو بذارید بی زحمت که بتونن دوستان استفاده کنن ازش این آی لطفاً لطفا بنده با اون اساسی هفته تون تو گروه اضافه کنید که ادامه مسیر رو بریم تایمی کلاسمون تموم شو خیلی مطلب داریم این دوره اگر من احساس بکنم که جلسه کم بیاریم حتما یک جلسه اضافه خواهم کرد قطعا برای شما هیچ شارژ اضافه‌ای رو نخواهد داشت ولی هدف من اینه که هر چیزی که به دردمون میخوره و مهمه رو به شما منتقل کنم و خب اگر مثلا از الان میگم که در نظر داشته باشیم اگر زمان کم آوردیم من یک جلسه بدون اینکه شما بخواید شارژ اضافه بپردازین اضافه می‌کنم شما میخوام همه مطالب گفته بشود. خب، ببخشید، من این گزارش هرم باز کنم همیشه میشه نه یه دقیقه باز ما یه چیزایی دارمون نمیاد نگیم بریم دیگه این گزارش Crypto.com Research Yearly Review رو من تقاضا میکنم که دوستان حتما از توی این قسمت فایل دانلود کنم من زدم باز شه. منتظرم که باز شه. بهتون نشون بدم که اینی که من دارم میگم تکنیکال شرط لازم هست اما کافی نیست حرفی نیست که من از خودم درآورده باشم یا مدلی از خودم استخراج کرده باشم میخوام یک وبسایت بسیار معتبر تحلیلی رو بهتون نشون بدم که اومده بحث اینو پیش کشیده که سال 2020 -20 سال... 20 -20 رو ببینیم و پیش بینی سال 2020 رو ببینیم و پیشینی بینی 2021 رو بکنیم من منتظرم این صفحه باز این گزارش رو من برای شما توی قسمت فایل گذاشتم حتی من دانلود کنید جلسه بعد میخوایم به این جدی بپردازیم که این دوست این کارشناس تحلیلگری که توی این krypto.com وجود داره قرار فعال هستن بگیر looking back on 2020 and 2021 prediction بیسکیس 20 یک هم جانویه تغییر شده ایشون هستن من گزارش رو کنم بیان پایین دیگه از ایناش بگذاریم ببینید اومده یه سری گفته لوکینگ یه نگاه به عقب در خصوص 20 مثلا اوبرالی چکی بکن 2020 چه اتفاق افتاد برای بیت کوین بی یه سال بزرگ بوده داره ورودی خروجی رو میگه این که خیلی چیز عجیبی نیست توی تیک دوم میاد در مورد دیفای میگه یادتون هست دیفای چیه دیسنترالایز فیننس تأمین منابع مالی بر بستر بلاکچین آن چیزی که امروز شما اگر بخواید ها دلار وام بگیرید نمیدونم امکان پذیر هست یا نه فرض رو بزنیم میشود اما خاطرم هست که یکی از دوستان میگفت مثلا من کمتر از یک ماه نتونستم وام بگیرم از وام بعضیا سه ماه چهار ماه داشتن میگفتن این زیر یه ساعت انجام میشه پس این حووی سیستم کمین مالی در بانک سازمان هایی که دارن خودشون رو هماهنگ میکنن با بیت کوین ببین اینا شاخص هایی که هیچکننه تحلیل تکنیکال نیست پیپال بزرگترین رو انجام داد و بحث تاثیری که روی بازار گذاشت اتریوم دو به بود شبکه بود این استیبل ساپلای هایی بود که اومدن پشت این کوین و رشد دادن اینها رو بحث چین بود که اومد بحث سی بی دی سی راه انداخت سنترال بنک دیجیتال کارنسی به نام یوان و خریدهایی که به صورت اعتباری در رشد بیتکوین تاثیر داشتن رگولاتوری که روی اکسچنج ها وجود داشت و حالا اومده به بیس بیست و نگاه میکنه یک نمودار تحلیل تکنیکال در این گزارش نیست ساپورتین از یه گزارش ساده ای که به صورت رایگان البته این گزارش رو می کنم باید فیلتر شکن داشته باشیم میتونید ازش استفاده کنیم بگذاریم از این داستان اما به رایگان گذاشته برای من و شما. پس بدون چه حجم دیتای پولی اون پشت هست که بابتش داره پول میگیره این سرویس رو میده. من بر اساسه همین گزارش های رایگان دارم میگم من ترجیح میدم برای یک بازه یک ساله حداقل یک سرمایه گذاری خوبی رو این حوزه بکنم. ممنون که تا اینجا همراه من بودید من این سفر رو بازش بکنم مثل که دوستان سوالی دارن اگر سوالی هست به خاطر که من بیشتر تایم کلاس رو میخوام به این بگذرانم که در مورد مباحث صحبت بکنم اجازه بدین توی گروه تلگرامی که راه اندازی میشه اونجا با هم صحبت بکنیم گروهمون هم گروه تعدادش خوبه یازه دو... دو... دو... دو نفریم و میتونیم جمع و جورش بکنیم خیلی کار سخته نیست من هم یه سری محتوی اونجا میفرستم خدمتون ملاحظه بفرمایید و اگر هم شما چیزی به سراتون مناسبی بود حتما برای من ارسال